Зараз ми приступаємо до реєстрації на НФТ. Завантажили першу посвідчу особу, перевіряємо. Останні, які нам надаваємо.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 Цей пункт із допомоги у реєстрації на мультипредметний тест єдиний на Хмельниччині, розповідає помічниця відповідальної за пункт Алла Авсієвич. Ми є пунктом реєстрації вже більше десяти років, саме реєстрації на ЗНО, на ЗНО або в останні два роки НМТ. Він працює в будні дні з 9 до 17, відповідно, протягом робочого дня. Нині на участь у цьогорічному національному мультитесті на Хмельниччині зареєструвалися 8,5 тисяч абітурієнтів, каже методистка Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Іри Ковальчук. За і словами, це приблизно стільки ж як то рік, більше 180 е